أما فيكم مسلما يواري هذا الغريب. أما فيكم مسلما يراي هذا الغريب. أي عمر أتتهم قتلى كريم الحصون نار ونار كربلاء. أي عمر ابن يا ابن الحسين يا الحسين كلا الحسين يا الحسين يا الحسين حجة. حجة. حجة. ومن نادى الخلي من نادى يا لما امر العين بان صدر الحسين وظهره انتفض بنور يا احلى غالي لا والله لا يلا الغيظ صلت بيض الاصفاح بليش الخيل ناجت قلبا ارياح عالعيد بحر اجر الباس الخيل العشيه رساله اتحرك ثم من غير من يا حسين يا الفقر يا عبد يا عبد يا عبد صدره يا عبد يا حسين يا سلطان يا اردا من بعد ما فعلني الشيء ومصدري تطع الخول وطالما بسريره جبريل لو كان مؤكبا اما لسان حال مولاتنا زينا بشوف شوف الخيل تلعب بالميادين اخاف الصدر صدر ابن ام الحسين شيني جي انقصران لو تدوسي وكل اظامه صدرة عظمي او يا